السلام علیکم دوستو آج کے اسٹوڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا کنگم آف مروکو کی مروکو جو کہ شمالی افریقہ کا ایک مسلم ملک ہے جہاں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 99 فیصد ہے اور مسلمانوں کی زیادہ اکثریت سنی فرقے سے تعلق رکھتی ہے مرقو عمومی طور پر المغرب یا مراکش کے طور پہ جانا جاتا ہے بحروقندوس کے کنارے سالی پٹی پر واقعہ اس ملک کی سردیں ابنائے جبل تاریک یعنی کہ جبلیٹر پر جا کر بحیرۂ روم سے جام مل جاتی ہیں مراکش کے مشرق کی جانب الجزائر یا شمال کی جانب اس کی سمندری حدود اسپین سے بھی لگتی ہے مغرب میں بحیرۂکندوس ہے جبکہ اس کے جنوب کی جانب پچاس سالوں سے متنازع مغربی سہارا واقع ہے کیونکہ مغربی سہارا کے شہری حصوں پر مراکش کا قبضہ ہے اس لیے سیر اور جنوب کی جانب سے مراکش کی سرحد اسلامی جمہوریہ ملک مورتینیا سے جاملتی ملتی ہے تاریخی بک فتح افریقہ کے مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ شمالی افریقہ کا یہ ملک دو سو پچیس قبل مسیح میں مظہری لوگوں کے ملک مورتینیا کا حصہ ہوا کرتا تھا اسلام کے اس افریقہ میں داخلے سے قبل یہ خطہ رومی سلطنت کا صوبہ ہوا کرتا تھا رومی سلطنت کے خاتمے کے بعد یعنی پانچویں صدی عیسوی میں مراکش کا یہ علاقہ وینزویلا اور بازیلتی یونانیوں کے قبضے میں چلا گیا اس دور میں بھی مراکش کے وہ علاقے آزاد رہے جہاں بربر خاندانوں کی حکومت تھی یہ لوگ بہت ہی زیادہ خاندان تھے اور جہاں لوگوں کی اکثریت تھی بربر خاندان تاریخ میں طاقتور ترین خاندان جانا جاتا تھا یہ وہ خاندان تھا جس میں قائم ہونے والی کسی بھی سلطنت کے خلاف بغاوت کے لیے سب سے پہلے ان لوگوں نے الم بغاوت بلند کیا تھا خلافت عمویہ کے دور میں اموی حکومت کا جنرل اوپا بن نافع شمالی افریقہ کو فتح کرتا ہوا مراکش پہنچا اور 683 عیسوی تک تقریباً جدید مراکش کا سارا علاقہ فتح کر لیا گیا تھا مراکش کی فتح کے بعد بربر آبادی کی اکثریت نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا بربر لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل بغاوتیں کر رہے تھے افریقہ میں جب بوسا بن نفسیر کو گورنر بنا کر بھیجا گیا تو اس نے بربر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جس پر بہت سے بربر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا مراکش کو دنیا کے سب سے خوبصورت ترین ممالک میں سے ایک مانا گیا ہے یہاں پر ہر طرف آپ کو ریت کے ٹیلے اور بے حد زیادہ خوبصورتی دیکھنے کو ملے گی مراکش کو عرب دنیا کے سب سے خوبصورت ممالک میں سے ایک مانا گیا ہے یہاں پر زیادہ تر صحرا ہیں اور یہاں پر سرسبز علاقہ نہیں ہے لیکن یہاں کے صحرا انسان کا من بو لیتے ہیں جو دنیا کے سب سے خوبصورت ترین صحرا ہیں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 ing ala hafez